شيله مهداة أم من أختك وأم محمد الآن وحصريا. تطيب المدايح في تخرج عزيز الشان سيل المراجل والمكارم موارياه تخرج عبد الرحمن بعزك رفيع الشان زهكالك كالك يصيد الجزل بعذاب قوافياه ثمانية سبعة سبعة ثلاثة تخرج, تخرج عزيز الشخص العيال فراج ظلمك ألهم وليان عبد الرحمن بعزك رفيع الشان زهاك القصيدة الجسل بعذابك ووالية تشرف بني عمك هل العز والسلطان ومبروك في مبروك مبروك يا كحلان وتجال فخر يسطع يبرك زهويه من الثانويه رافع راية الميدان وبالمهجد نلتزم ونصوف بطوليه سموك على اسمك ولك ما عنوان تجال فخر شيخ الرجال الكباريه وبوك ذكرته بالكرم ما مثله انسان شان بالطيب ماريه كبيرة الهجاوي للمراجل رفيع الشر على الطيب والفزعة وطنخه عزاويه ربعي كان ذلتها للسيوف الرخاويه وباسمك نصوغ الشعر ونحضر القيفان ونضم البيوت بلح شله حماسيه وياما مرحبا واهلين حيا الله الظفر على الشا العود الأزرق وكادية ويومات تخرج زانية فارس الفسن وبك تخرج جزل البيوت الحماوية ومبروك عبد الرحمن دايم مدى الأزمان ودوم الفخر والمجد يجزل عطاوية سلامي عليك مليون ما هلأ طال وما ومغان نتال بيات بعذاب قوافية والإتقان في العمل والمواعيد الآن وحصرياً